شوالي من بعد شفيني هالايامي رح تشفيني هالايامي رح تشفيني ما عاد زي ما في من يعطي طلعت رايي احاسيس كبر بالمشاكل حتى ارضي كاينه عملنا قيمة اللي بطل الهم اثر بالحياة غاب عن بالي يلي فكر وبيوم جبقره يبعد عني لانه هو اختار يترك الانتماء مفتاح القلب معاه رافض اهتمام اللوم ما بيدور على صاحب المكان نرجع للأصل لو جاي راس الاحتلال ما في من يطير ما في يا يوم جاي راس اللي ليه؟ طيب وين ضاعت سنيني قولي لي ليش علي متغير السؤال مش الك الي السؤال للكيت سألش ليش متغير انت اللي اخترت ما تبيت عيوبنا مش بالوصف كان العيب بالدم سأل ما بيعيبك بس يملاك الهم بتمالك حالك مش هتفيد لما يبان الدم